За словами завідувачки регіонального консультаційно-тренінгового центру Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ганни Мацієвської, з моменту офіційного старту програми «Банк смартфонів» у жовтні зібрали 11 смартфонів. До кінця січня планують зібрати загалом 15. Зараз ми реалізуємо проект новий, як за допомогою якого ми покращили ці курси. Проект називається розумні громадяни вивчають розумне місто. Проект реалізується громадською організацією Запорізька бібліотечна асоціація спільно з Запорізькою обласною бібліотекою за підтримки ЄСАРІЄНЯ. Суть цього проекту в. Ми придбали нове обладнання для того, щоб краще надавати, ну, проводити курси. І друга частина цієї, цього проєкту – це є програма банк смартфонів. Ми пропонуємо всім, у кого є смартфони у хорошому стані, надати такі смартфони у банк смартфонів. Ми їх перевіряємо, стан реєструємо, все це проходить офіційну процедуру. Тобто у нас люди записуються у програму банк смартфонів, ті, хто потребують телефону, вони проходять навчання, а тільки потім вони отримують подарунок смартфон. Аби вивчити всі функції свого телефону, на курси з керування смартфоном до тренінгового центру прийшла 49-річна Юлія. Розповідає, протягом чотирьох занять зрозуміла різницю між мобільним інтернетом та вайфаєм, а також навчилась оновлювати мобільні застосунки. У мене, були знання, але я сказав... у мене були знання, але я скажу, що вони такі розрізнені. Коли я почала ходити, я більш детально дізналася, що таке налаштування, що деякі додатки треба оновлювати, деякі – чистити. Знання, які в мене були, вони більш упорядковуються. Навіть деякі моменти можеш комусь пояснити, якщо тебе питають. Я вважаю, що навчатись ніколи не пізно у будь-якому віці, якщо в тебе є бажання дізнатись щось нове, удосконалити свої знання. Відвідувачка курсів Людмила Іванівна каже: "Тепер може дистанційно сплатити за комунальні послуги і свої, і навіть сусідам допомогти. Прошле заняття було, у нас це... Минуле заняття у нас було, як встановити додаток на телефон. Мені на роботу о четвертій ранку вставати, я лягаю спати о восьмій. І я взяла телефон і почала пробувати встановити один-два додатки. Для прикладу. І я до півдругої ночі різні застосунки встановлювала. Потім дивлюсь – не те, видаляла. Спочатку слухачі вивчають ази роботи з налаштуваннями, потім як працювати з інтернетом та користуватися месенджерами та мобільним банкінгом, розповідає тренерка курсів із керування смартфоном Ганна Мацієвська. Сама програма – це базова, тобто вони починають з самого початку, яка кнопка за що відповідає, як налаштувати на телефон, болюча тема – як встановити програму, як чистити. Потім ми починаємо, починаємо вивчати інтернет. Та, як шукати інформацію, як взагалі поводиться в інтернеті, безпека, потім вивчаємо електронні сервіси державні, так, як записатися до лікаря, як передіють ну, те ж саме, дуже актуально зараз через сертифікати вакцинації і є підтримку». Курси базова комп'ютерна грамотність та керування смартфоном діють в обласній бібліотеці з 2020 року. На одному курсі дві групи, максимум по 10 слухачів. Зараз у кожній, де вивчають функції телефону, від 6 до 8 людей. Заняття тричі на тиждень, загалом 15. Перший курс навчання для учасників програми «Банку смартфонів» стартує 7 лютого. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.